τον αραφάλει στην χώρα μα χθε. Ένα θέμα που προκάλεσε βέβαια δηλαδή, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Εμεί όμω θα μείνουμε στην ουσία ε, αυτή τη αγορά από πλευρά τη χώρα μα για την ενίσχυση ουσιαστικά ε, τη δύναμή μα, να το πω έτσι απλά. Αλλά θα δούμε και εθνικά ζητήματα με τη βοήθεια του υποπτέρερχου εν αποστρατεία, ε, του κ. Δημήτρη Δρόσου. Είναι δεύτερη φορά που θα μιλήσουμε έτσι με τον κ. Δρόσου. Να επαναλάβουμε ότι είναι η πυρότη στην καταγωγή, Δεδομένο. Απ' την Κοπάνη. Καλησπέρα σα για μία ακόμη φορά από την Πατρίδα και καλή χρονιά να σα ευχηθώ. Καλησπέρα σα και καλή χρονιά. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω και έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, κύριε Δρόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με ένα σχόλιο σα, σα, σα αναφορικά με την α, άφηξη των οραφάλι στην χώρα, στην ουσία ουσιαστικά αυτή τη αγορά από την χώρα μα για την ενίσχυση τη ε, αμυντική τη δύναμη. Είναι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, είναι αεροσκάφη θα λέγαμε 4,5 γενιά, να μην πω ούτε 4 δεν είναι ούτε πέμπτη κάπου στο ενδιάμεσο. Οπωσδήποτε η χώρα αποκτά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την Τουρκία. Βέβαια, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι Τούρκοι δεν θα μείνουν στα σταυρωμένα χέρια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, υπάρχουν πληροφορίες από πολλές πλευρές ότι ε, η αεροπορία του Κατάρ θα του παράσχει σίγουρα τεχνική εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν οι Τούρκοι οι πιλότοι να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα ελληνικά ραφάλ. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει στην Τόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Μπορεί ωστόσο αυτή είναι η ακόμη χειρότερη εξέλιξη, να γίνει μια μεταστάθμευση ε, κάποια μοίρα καταργιανών. Ραφάλ αντίστοιχα στο εικόνιο, φημολογείται στην Τουρκία. Οπότε αυτοί, ναι, μεν δεν θα ας πούμε, αναχαιτίζουν ή δεν θα εμπλέκονται οι καταργιανοί σε αερομαχίε με του δικού μα ή σε εμπλοκέ, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχει μια εκπαίδευση. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και από το προηγούμενο ιστορικό, ότι ε, όταν οι Ινδοί απέκτησαν Ραφάλ, αντίστοιχη εκπαίδευση έχουν λάβει και οι Πακιστανοί που δεν διαθέτουν Ραφάλ, mm -hmm. έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επαρκέστερα στις αερομαχίες τα ειδικά αεροσκάφη. Αργήσαμε να κάνουμε αυτή την προμήθεια, κύριε Δρόσο, εκτιμάτε. Και είναι εκείνη τη... σωστή κατεύθυνση αυτή η πολιτική, αν θέλετε, τη σημερινή κυβέρνηση ακριβώς να προχωρήσουμε σε αυτή την σημαντική ενίσχυση σε επίπεδο άμυνας Οπωσδήποτε, το να ενισχύσουμε τον βραχείο να τη Άμυνα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και σημαντική απόφαση. Ε, βέβαια είχαμε και την οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια η οποία δυστυχώς οι, ξένες, οι ξένοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προεξαρχούσεις τη Γερμανίας επέβαλαν περικοπές κυρίω στα εξοπλιστικά αυτό πρέπει να το πούμε ε, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ξόδευε κατά την άποψή τους δυσανάλογα τόσα το παρόλο ότι η Ελλάδα προσπαθούσε να του πει ότι είναι η μόνη χώρα στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει ορατή απειλή. Εν πάση περιπτώσει ότι έγινε, έγινε, ε, είναι μια θετική κατεύθυνση αυτή σε συνδυασμό με την προμήθεια των φρεγατών Μπελάρα οι οποίες βεβαίως εκτιμάται ότι θα έρθουν το 2025 άρα ε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το πολεμικό ναυτικό ψάχνει μια ενδιάμεση λύση όπως λέγεται των φρεγατών ε, λίγο μικρότερε, θα είναι ίσως κορβέτε, θα είναι ένας εξυγχρονισμός στον ΜΕΚΟ που ήδη διαθέτουμε, ε, αυτό έτσι ώστε τουλάχιστον το όποιο πλεονέκτημα που κτήσουμε μέχρι το 2025 να αντισταθμιστεί με την ενδιάμεση λύση. Είναι σημαντικό όμως να το πω αυτό ότι παρόλο που διαθέτουν στις απαιτούμενε πλατφόρμες η Μπελάρα, οι γαλλικές φρεγάτες για να κλειδώσουν όχι μόνο το Αιγαίο ενώ να κλειδώσουν όσον αφορά τα ραντάρτους και με τα συστήματα αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό οι φρεγάτες αυτές να έχουν και τα λεγόμενα νάβαλα σκάλπ είναι, γεωστρατηγική, οι οποίοι μπορούν να φτάνουν πάνω από χίλια χιλιόμετρα δελληνιακές. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται θαλασσοκράτηρα δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι βέβαιο ότι θα, το, θα τα έχουμε αυτά, διότι σε αυτή την περίπτωση η, το ελληνικό ναυτικό αποκτά συντριπτική υπεροχή έναντι του τουρκικού νευτικού. Δεν είναι βέβαιο υπό την έννοια αν και κατά πόσο ε, οι σύμμαχοι, η σύμμαχη οι Αμερική θα μα αφήσει να τα αποκτ η χρονική στιγμή που έχουμε ε, αυτή την ε, ε, άφηξη των Ραφάλ έχει τον δικότηση, το δικό της ιδιαίτερο νόημα ε, σε σχέση με όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό αν θέλετε επίπεδο. Βεβαίως έχει το δικό της νόημα. Το, το βασικό όμως το, από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η απόφαση να χρησιμοποιηθούν. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να δειχτεί αποφασιστικότητα αυτή στους Τούρκους, ότι αν και όταν οι Τούρκοι υπερβούν τα εσκαμμένα, η Ελλάδα είναι εδώ και θα πρέπει με αφασιστικότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία καταρχήν δεν έχει αλλάξει η στρατηγική πολιτική της Τουρκίας, παραμένει η ίδια, αναθεωρητική σε βάρος της Ελλάδος και, της, και του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου βεβαίω. Ε, σήμερα παράδειγμα η Τουρκία έκανε μια διπλή κίνηση και θυμίζει το λίκο που φορούσε την προβιά και μία έκανε τον καλό, μία τον κακό και ανάλογα. Έτσι λοιπόν, από τη μία καλεί την Ελλάδα στο φόρουμ τη Ατάλεια, και εκτό την Ελλάδα καλεί επίση, έχει και αυτό τη σημασία του ε, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Αρμενία. Θυμίζω ότι και η Αρμενία είναι ε, αιώνιο εχθρό τη Τουρκία. Και από την άλλη ε, βγήκε η τουρκική φρεγάτα και εμπόδισε τον Νότι Καλιγέο, που ε, ε, σκάφος ερευνητικών δοκιμών που έβγαλε η Κυπριακή Δημοκρατία από τη Λάρνακα, να κάνει. Έρευνες μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. έτσι; τη διεθνώς νόμιμη Κυπριακή αω. Άρα μία μέρα κάνει δύο πράξεις η Τουρκία, μία φιλική θα το έλεγα και μία εχθρική. Mm -hmm. Πάντω, ε, βλέπουμε αυτέ τι ημέρε, ε, κύριε Δρόσο να γίνονται κινήσει και Επειδή μιλάμε για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, βλέπουμε να γίνονται κινήσει και από τι δύο πλευρέ. Δηλαδή, είδαμε τι προηγούμενε ημέρε τον κύριο Ερντογάν να έχει συναντήσεις με ηγέτε από τα Βαλκάνια, να επισκέπτεται την Αλβανία, ε, να δέχεται αυτό, να επισκέπτεται. Θέλει να ενισχύσει σίγουρα την παρουσία του στα Βαλκάνια, ε, να πει ότι είμαι εδώ και δεν ξέρω αν αποσκοπεί ενδεχομένω σε μια ενίσχυση και τη επιρροή, αν θέλετε, τη Τουρκία. Στα Βαλκάνια, από την άλλη, από την ελληνική πλευρά βλέπουμε επίσης ε, να έχουμε επαφές. Ο, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εθνική Άμυνας βρίσκεται στο, στο Ισραήλ. Δηλαδή βλέπουμε Ισραήλ. Και, από, και από τις δύο πλευρές θα γίνονται τέτοιες είδου κινήσει. Τώρα δεν ξέρω ε, πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν, αν θέλετε, τις μεταξύ σχέσεις των δύο χωρών. Οπωσδήποτε υπάρχει μια κινητικότητα διπλωματική και από τι δύο πλευρέ. Βλέπουμε ότι όχι μόνο αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν βρίσκεται στα Βαλκάνια, προσπαθεί ίσω να, δη, να δημιουργήσει και ένα μουσουλμανικό τόξο στα βόρεια σύνορα. Όχι μόνο έχει υπογράψει στρατηγικέ αμυντικέ συμφωνίε με την Αλβανία, αλλά την ίδια στιγμή επισκέφτεται και, αν θέλετε, τον εχθρό τη Αλβανία, τη Σερβία. Και υπογράφει και με τη Σερβία φοβερέ και πάρα πολλέ οικονομικέ και αμυντικέ σχέσει. Πρωτοφανέ αυτό παίζει μια πολυδιάστατη πολιτική η Τουρκία οφείλουμε και εμείς όχι μόνο βασικά να μην ακολουθούμε την Τουρκία η Ελλάδα να, να κάνει τη δική της ανεξάρτητη και πολυδιάστατη πολιτική θα έλεγα επιθετική διπλωματία με την καλή έννοια του όρου επιθετική σε όλα τα μέτωπα, ανεξάρτητα το τι κάνει η Τουρκία Βέβαια το θέμα είναι πάντα κάθε φορά που συζητάμε για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει, κύριε Δρόσο, είναι ποια είναι η στάση που θα κρατάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίπτωση που η Τουρκία και δεν το έχει κάνει μια και δύο φορέ, το έχει κάνει πολλέ φορέ να ξεπερνά αν θέλετε καμένα να εντείνει την Τουρκική προκλητικότητα και συνεχίζει να το κάνει και αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ακόμη και για, ε, για το ζήτημα τη Άκρυξη των Είδαμε, έτσι, να υπάρχουν θέμα, είναι τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια στάση θα κρατήσει τελικά, Γιατί ακούσαμε πολλέ φορέ και ζητήθηκαν πολλέ φορέ να υπάρξουν κυρώσει μέχρι σήμερα. Δεν τι έχουμε δει όμω. Σαφέστατα και δεν τι έχουμε δει. Είδαμε μάλιστα ότι η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθειε έτσι ώστε να μην πουληθούν ε, γερμανικέ τροπίλε στα τουρκικά υποβρύχια. Παρά τα η, η Γερμανία ε, αδιαφόρησε γι' αυτό, τι πούλησε. Είδαμε ότι η Τουρκία μετέφερε με airbag από βάση τη στην Τουρκία. Ε, Τζιχαντιστέ στο Λιβικό Εμφύλιο Πόλεμο, η Γερμανία επικαλέστηκε ότι η Airbus είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία και δεν μπορεί να παρέμβει. Όταν αποταθήκαμε τέλο πάντων στην Airbus, δήλωσε η Airbus ότι δεν ξέρουμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί, γιατί τα δώσουμε με leasing. Δηλαδή, ο ένα κρύβεται πίσω τον άλλο. Mm. Και θα σα πω και κάτι πάνω σε αυτό. Όταν έγινε το περίφημο επεισόδιο με την ε, τουρκική φρεγάτα σε βάρο τη γαλλική φρεγάτα τη Κουρμπέτ, και οι Γάλλοι έφεραν το θέμα στον ΝΑΤΟ για κυρώσει και μιλάμε για τη Γαλλία, που αν θέλετε έχει άλλο γεωστρατηγικό μέγεθος σε σχέση με την Ελλάδα, παρά τα αυτά δεν κατέστηκε εφικτό ούτε η Γαλλία να πάρει κυρώσει σε βάρος της Τουρκίας. Είναι δύσκολο αυτό, παρά τα αυτά όμως η Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό να την καταβάλει, οφείλει να, με αποφασιστικότητα να διεκδικεί τα δίκαιά τη. Ε, Δυστυχώ, το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατά το δοκούν από τους μεγάλους, Πρόσφατο παράδειγμα, είδαμε τι έγινε στο Καζακστάν, μήγηκε η επανάσταση στο αίμα, ήταν μια έγχρονη επανάσταση. Δεν επεβλήθη καμία κύρωση από τη Δύση έναντι του Καζακστάν και του Προέδρου του Καζακστάν, διότι απλούστατα το Καζακστάν με την ελιγαρχία και αν θέλετε το διεφερμένο καθεστώ Διοχέτευε πολλά κεφάλαια σε δυτικού ηγέτε και σε δυτικά κέντρα επιρροής εξουσία. Το αυτό συνέβη πριν λίγο καιρό στη Λευκορωσία με τον Λουκασέκο. το ίδιο πράγμα έγινε, και όμω και στη Λευκορωσία και στη Ρωσία επευλήθηκαν αντίστοιχα κυρώσει. Κρυμαία. Κατελήφθη από τη Ρωσία, σαν ρωσόφωνο ότι ήταν η πλειοψηφία εκεί πέρα, επευλήθησαν κυρώσει από τη Δύση στη Ρωσία διότι κατέλαβε την Κρυμαία ανεξάρτητο τμήμα του Ουκρανικού εδάφου. Μάλλον όχι ανεξάρτητο, ανήκει στο Ουκρανικό έδαφο. Το όταν συνέβη το αντίστοιχο με την Κύπρο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κύρωση σε βάρο τη Τουρκία. Θέλω να πω ότι το διεθνέ δίκαιο, οι μεγάλοι, όταν του βολεύει στα δικά του τα συμφέροντα, το επικαλούνται. Δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Όταν δεν του συμφέρει, λένε ότι η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική και πάνε σε κάτι άλλο. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα διαιωνίζεται μια κατάσταση, κύριε Δρόζο, και θα διαιωνίζεται μια τέτοια κατάσταση, αν συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η τακτική, έτσι. Ο Ερντογάν το έχει πει εδώ και καιρό: Η πρόθεση τη Τουρκία καταρχήν είναι αναθεωρητική, δεν το συζητώ, το είπε και ο κύριο Δέντερ στι συνομιλίε που είχε σήμερα και μίλησε για νέο ανθρωμανισμό. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Ερντογάν το είπε καζαν-καζαν, δηλαδή αν θέλετε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε όποια κοιτάσματα υπάρχουν νότια τη Κρήτη, στο Αιγαίο, ανατολική Μεσόγειο κτλ. Πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μα, με του Τούρκου δηλαδή, και ω εκ να βρούμε μία φόρμουλα έτσι ώστε να καθορίσουμε το ποσοστό το οποίο θα έχουμε στη συνεκμετάλευση. Αυτό είναι το θέμα του Ερντογάν. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα οφείλει να δείξει αποφασιστική στη συμμαχία, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει μόνο ο Ερντογάν ο οποίος μπορεί να σκεί πολυδιάστατη πολιτική και να παίζει, μπορεί και η Ελλάδα, είναι ισοδύναμος και ισότιμο και όσο πιο πολύ ισχυροποιείται η άμυνα, πάμε στο αρχικό σα ερώτημα, και η οικονομία βεβαίω, είναι δύο βασικοί παράγοντε σε αυτή. τόσο η Ελλάδα θα εμφανίζεται και ισχυρότερη. Μάλιστα. Ένα Αρτοκάν που έχουμε επίση πει, πει πάρα πολλέ φορέ ε, ότι όλη αυτή η προκλητικότητα μπορεί να πηγάζει πολλέ φορέ από το να ε, δείξει τη δύναμή του στο εσωτερικό τη χώρα, έχει σίγουρα όμω τον αντίκτυπο και στι υπόλοιπε χώρε, έτσι. Βεβαίω και στο εσωτερικό τη χώρα αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνων αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεται πίσω από τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις τα πω της Τουρκίας ωστόσο εκτιμώ ότι ο Ερντογάν δεν θα παραδώσει εύκολα εξουσία έχει φυλακίσει πάρα πολύ κόσμο έχει καταστήλει το Κουρδικό αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Κουρδικού κόμματο ο Ντομιρτάς βρίσκεται στις φυλακές έχει φυλακίσει χιλιάδες φιλοευρωπαίους και φιλοατλαντικούς αξιωματικούς και ανθρώπους της δικαιοσύνη, δίνοντάς τους τη στάμπα του Κιουλενιστή ότι υποτίθεται συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα πραξικόπη βάρο του αριστερές δυνάμεις είναι στο περιθώριο Νταβούτο, Γλου, Γκιούλ και λοιπά σύντροφοι του οι οποίοι αν θέλετε συμμετείχαν αρχικά στο ΑΚΕΠΑ είναι επίσης στο περιθώριο ε, δεν ξέρω αν αυτέ οι δυνάμει αναδυθούν, αν θα είναι και καλύτερο για την Ελλάδα, διότι αν μη τι άλλο αυτοί θεωρούνται Νταβούτοβλου κλπ. ότι θα τρέξουν πιο πολύ με τα δυτικά συμφέροντα. Ε, Ω εκ τούτου, μπορεί να ξαναδούμε πλέον την τακτική τη Αμερική και άλλων δυτικών δυνάμεων ότι βρέστε τα ή να κρατάνε μια ουδετερότητα έτσι ώστε να μην διαταραχθεί καμία σχέση με καμία πλευρά. Βέβαια. Και σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει διάθεση και πρόθεση και από τι δύο πλευρέ. Θα πρέπει, αν είναι να βρεθεί μια λύση, θα πρέπει να βρεθεί και με τι δύο πλευρέ ενδεχομένω να κάνουν κάποιο βήμα πίσω, χωρί όμω καμία από τουλάχιστον σε επίπεδο χώρα να απολέσει κυριαρχικά τη δικαιώματα. έτσι Σαφέστατα αυτό. Το δίκαιο τη θάλασσα το ερμηνεύει Ερντογάν τελείω ε, ιδιαίτερα κατά το δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα που λέει. Μιλάει για την αρχή της Ίσης Απόστασης, δεν αναγνωρίζει ούτε 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο που λέει το δίκαιο της θάλασσας της συνθήκης του Μοντέκο Μπέι, δεν αναγνωρίζει η ΑΟΣ για την Ελλάδα 200 ναυτικά μίλια, τίποτε, και όχι μόνο στα εφαπτώμενα μέρη, αν θέλετε, ανατολικά του Αιγαίου και των ανατολικών νησιών, αλλά ούτε νότια της Χρήτης, ούτε τίποτα. Έκανε τον παράνομο του Ορκολυμβικού μνημόνιο είναι μια πράξη που ευθέως επιθετική κατά της Ελλάδος και εχθρική θα έλεγα και εν πάση περιπτώσει η καλή διάθεση και πρόθεση από τον Ερντογάν δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει στο τραπέζι. Παρά τα βήματα αν θέλετε και τα διαπραγματευτικά που έκανε η Ελλάδα και το χέρι φιλίας που έχει τίνει κατ' επανάληψη ο Ερδογάν αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι πρόκειται να επαναχωρήσει. Τα ενεργειακά έτσι, θέματα, τα θέματα των αγωγών, είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν και τη την μετέπειτα πορεία των σχέσεων, κύριε Γρόσο. Βεβαίω και μετά το ναυάγιο δυστυχώ του Ιστινέντε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή αισθάνεται πιο δυνατό. Ε, πιστεύαμε ότι ε, η κυβέρνηση των Δημοκρατικών, όχι πιστεύαμε, είχαμε μια. Ε, πώς να το πω, ελπίδα ότι θα ήταν μία λίγο πιο φιλική προς την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε ε, πολύ φιλική σχέση πρωτογενός με τον Ερντογάν. Ε, δεν προσήγαγε στη δίκη το θέμα με τη Χαλκ το έριξε προς τα πίσω και πολλά άλλα. Ε, παρά τα αυτά όμως η προηγούμενη κυβέρνηση μπορώ να πω ότι πήρε αρκετέ αποφάσεις εις βάρος στο Ερντοδάν και ο Πομπέο μπορώ να πω ήταν μια πάρα πολύ και αξιόπιστη επιλογή όσον αφορά ε, τη συμμαχία με την Ελλάδα. Ε, αν θυμόσαστε ο Μπάιντερ στην αρχή είχε βγει και με το όνομα λέγανε Μπαϊντενόπουλος Biden ότι πιστεύομαι θα ήταν σύμμαχος, τώρα τον έχουν κάνει Μπαϊντενοβλου κατά του Τσαβούσοβλου τέλο πάντων. Ε, Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν θύλακες αυτή τη στιγμή μέσα στο State Department, οι οποίοι επηρεάζονται από το φιλοτουρκικό λόμπι. Ε, η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά της. Οκ, okay, εντάξει αυτό, αναμενόμενο. Αυτή τη στιγμή ε, πιστεύουμε ότι δεν, ε, μετά το να του το που για τους δικούς τους λόγους οι Αμερικανοί το κάναν αυτό, έχουν και αυτοί... Πλοία που θέλουν να μεταφέρουν το αμερικανικό LNG μέσω τη Αλεξανδρούπολης στην Ευρώπη. Αυτό είναι πλήγμα πρωτίστω για την Ευρώπη, όχι για την Αμερική. Άρα οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του αγωγού και να τον στηρίξει έτσι, για να έχει και ενεργειακή απεξάρτηση και από τη Ρωσία και από οποιονδήποτε άλλον. Ο Ερντογάν πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή, αισθάνεται προσωρινά τουλάχιστον δυνατό, δεν του άρεσε τα ραφάλια, πιστεύει έχει βρει το αντίδοτο με το Κατάρ. Είναι, όπω βλέπετε, συνεχώ ένα ένα ένα blame game. Και να πω και κάτι όσον αφορά το Καζακστάν. Ο Ορδογάν πίστευε ότι με αυτό που έγινε στο Καζακστάν θα έτεινε χέρι φιλίας στον Τωκάγεφ, τον πρόεδρο του Καζακστάν, έτσι ώστε όπως έγινε με τον πολεμο Αρμενία Αρμενίας-Αζαρμπαϊτζάν να βάλει πόδι και στο Καζακστάν, μια χώρα εξαιρετικά πλούσια. Από την άλλη, ενώ στην αρχή ξεκίνησαν διαδηλώσεις ειρηνικά και είχαν διαδηλωτέ. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι διαδηλωτέ υποχώρησαν, πήραν τη θέση του Σάλι, ήταν τρομοκράτες, ήταν καζάκι. Ε, αντάρτες του Άισι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει από τα πεδία Μαχών το 2017-2018, από τη Συρία δηλαδή και την ευρύτερη περιοχή τη Μεσοποταμία, αυτοί είχαν οχυρωθεί στα βουνά επάνω και από το νότιο Καζακστάν εξαπέλυσαν τι τρομοκρατικέ ενέργειε. Υπήρχε σύνδεση αυτών των τζιχαντιστών με του γκρίζου λύκου του Μπακτσελίτ, του Τούρκου και με την MIT. Εάν επικρατούσε η επανάσταση. Είχε διασυνδέσει ο Ερντογάν στου επαναστάτε. Εάν επικρατούσε ο Τουκάγεφ, πρότεινε πρώτο τη βοήθεια στον Τουκάγεφ, θα ήταν ο πρώτο που πάντα πόδι. Όπω και να το πίστευε, θα ήταν κερδισμένο. Ευτυχώ τον πρόλαβε ο Πούτιν, έστειλε τι ειδικέ δυνάμει και ο Ερντογάν, ευτυχώ για μα, έχασε στο παιδί του με το Καζακστάν. Αλλά πόσο πολυδιάστατα παίζει ότι έπαιζε και με του δύο με διαφορετικέ δυνάμει κάθε φορά. Σε πολλά ταπλό. <laughs> Σε πολλά ταυλό, ταυτόχρονα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Δρόσο για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μια, για μια ακόμη φορά και σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μελλοντικά, διότι σε αυτά, τα, αυτά τα ζητήματα δεν έχουν τέλο σε καμία περίπτωση. Βεβαίω και πάντοτε να θυμόμαστε ότι η αποφασιστικότητα είναι αυτή η οποία θα κρίνει τα πάντα. Το βλέπουμε και τώρα στη διαμάχη μεταξύ Δύσης και Ρωσία όσον αφορά το Ουκρανικό. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, αν χάσουν την Οκρανία και τον Τον χάνουμε πάρα πολλά. Οι Αμερικανοί χάνουν, αν θέλετε, το γόη τρόπο και οι Πιστεύω ότι οι Ρώσοι εμφανίζονται πιο αποφασιστικοί. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σα ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. τα καλά. Καλό σας βράδυ.